Bună, dragii mei, eu sunt Ramona, iar azi învățăm engleză. Aici v-am lăsat 500 de propoziții pentru cei care au ambiție și doresc să învețe engleză. Woman and girls, femei și fete. Men and woman, bărbați și femei. The girls drink milk, fetele beau lapte. Noi citim, we read The boys read a newspaper Băieții citesc un ziar You eat a sandwich Tu mănânci un sandwich The milk and the water Laptele și apa The child eats an apple Copilul mănâncă un măr Is she a child? Este ea un copil? You and I drink milk. Tu și cu mine bem lapte. Salut și la revedere. Hello and goodbye. Thank you. Bye. Mulțumesc. Pa. La revedere și noapte bună. Goodbye and good night. The woman speaks. Femeia vorbește. El este bine. He is fine. You are welcome, tu ești binevenit Da, eu sunt bine, yes, I am fine Nu, scuze, no, sorry Bună, ce faci? Hello, how are you? Îmi pare rău, I am sorry I thank you, eu îți mulțumesc I am fine, thanks. Eu sunt bine, merci. I speak, eu vorbesc. Da, te rog. Yes, please. No, I am not fine. Nu, eu nu sunt bine. Te rog, nu. Please, no. I am not a man. Eu nu sunt un bărbat. She is not a girl. Ea nu este o fată. Eu vorbesc engleză. I speak English. I am fine. Thanks. Eu sunt bine. Merci. You wear a dress. Tu porți o rochie. We have hats. Noi avem pălării. We have skirts. Noi avem fustă. The boy sleeps during the flight. Băiatul doarme în timpul zborului. Da, eu am un bebeluș. Yes, I have a baby. He does not have a girlfriend. El nu are o iubită. From where is your friend? De unde este prietenul tău? The people mark the doors. Oamenii marchează ușile. Ea este iubita mea. She is my girlfriend. He is on stage. El este pe scenă. Azi este sâmbătă. Today is Saturday. From March to November. Din martie până noiembrie. On Tuesday we drink beer. Joia noi bem bere. We like the fall. No, ne place toamna. Azi este vineri. Today is Friday. Is today Saturday or Sunday? Azi este sâmbătă sau duminică. The food is for Saturday. Mâncarea este pentru sâmbătă. We swim to the island. Noi înotăm către insulă. We live in different regions on England. Noi trăim în diferite regiuni ale Angliei. I live in the north. Eu locuiesc în nord. I like military buildings. mie îmi plac clădirile militare. The cooks eat meat. Bucătarii mânâncă carne. The soldier eats rice. Soldatul mănâncă orez. The staff sleeps. Personalul doarme. No, you are cooks. Nu, voi sunteți bucătari. He is a waiter. El este un chelner. The cooks eat. Bucătarii mănâncă. They are at work. Ei sunt la muncă. My brother is a waiter. Fratele meu este un chelner. Autorul este un tată. The author is a father. I am the author. Eu sunt autorul. He is a professional. El este un profesionist. We are siblings. Noi suntem frați. My father loves my mother. Tatăl meu o iubește pe mama mea. I know her family. Eu cunosc familia ei. Like father, like son. Așa tată, așa fiu. What is his name? Care este numele lui? How is your mother? Cum este mama ta? The siblings drink tea. Frații biau ceai. My mother cooks for my father. Mama mea gătește pentru tatăl meu. Numele meu este Maria. My name is Maria. Grandfather is my father. Bunicul este tatăl meu. How is your dad? Cum este tatăl tău? Salut, bunicule. Hello, grandfather. My aunt drinks juice. Mătușa mea bea suc. Write your age. Scrie vârsta ta. The summer is a season. Vara este un anotimp. What is the boy's age? Care este vârsta băiatului? Monday, Tuesday and Wednesday. Luni, marți și miercuri. Monday afternoon luni după amiază Azi este luni. Today is Monday. A period of time. O perioadă de timp. The spring is a season. Primăvara este un anotimp. January and February are months of the year. Ianuarie și februarie sunt luni ale anului. Noi suntem în decembrie, we are in December. Which is my coat? Care este paltonul meu? The answer is now. Răspunsul este nu. Which is your book? Care este cartea ta? I have a question. Eu am o întrebare. Where is the dress? A cui este rochia? Now why? No, de ce? You have questions. Tu ai întrebări. I have your clothes. Eu am hainele tale. Noi avem o rochie. We have a dress. I have a skirt. Eu am o fustă. The woman wears a dress. Femeia poartă o rochie. I have a suit. Eu am un costum. She wears a hat. Ea poartă o pălărie. She wears my shoes. Ea poartă pantofii mei. Tu ce ai băut? What did you drink? We go to the sea. Noi mergem la mare. În august, noi vedem soarele. În august, we see the sun. Grass is green. Iarba este verde. He sees the blue sky. El vede cerul albastru. Vezi florile? You see the flowers? I swim in the sea. Eu in în mare. Where is the sun? Unde este soarele? All prices include the delivery. Toate prețurile includ livrarea. Lunch starts in a minute. Prânzul începe într-un minut. This is the last option. Moartea este ultima opțiune. Where is the bus stop? Unde este stația de autobuz? Traficul continuă. The trafic continuous. His generation drinks black coffee. Generația lui bea cafea neagră. Care este data ta de naștere? What is your date of birth? The sofa is expensive. Canapeaua este scumpă. Where is your computer? Unde este calculatorul tău? My bag is black. Geanta mea este neagră. We play at night. Noi ne jucăm noaptea. The parties are in August, Petrecerile sunt în august. Azi eu am văzut o stea, today I saw a star. There is no air on the moon, nu există aer pe lună. Lumea este mare, the world is big. We need fire, noi avem nevoie de foc. I do not touch the fire, eu nu ating focul. Lumea este perfectă. The world is perfect. The star is blue. Steaua este albastră. The world is small. Lumea este mică. The fire is big. Focul este mare. I am the director. Eu sunt directorul. The actor wants coffee. Actorul vrea cafea. You are the bosses. Voi sunteți șefii. Eu văd poliția. I see the police. I do not have a job. Eu nu am o slujbă. Ea este șefa mea. She is my boss. I have a job for you. Eu am o slujbă pentru tine. El este un ofițer. He is an officer. The girl sleeps near the cat Fata doarme aproape de pisică Red against blue Roșu contra albastru The spider is under the cheese Păianjenul este sub brânză Near the orange I have an apple Lângă portocală eu am un măr The woman goes out Femeia iese în oraș S-a terminat între noi It is over between us ei ies in oraș la Cino. They go out to dinner. Acesta este un test. This is a test. Unde este biblioteca? Where is the library? Eu nu am un curs. I do not have a course. It is perfectly normal. Este perfect normal. Especially for her parents. În special pentru părinții ei. My son eats anywhere. Fiul meu mănâncă oriunde. Why is the doctor late? De ce întârzie doctorul? What is the occasion? Care este ocazia? Stop that nice. Oprește acel zgomot. Eu te-am văzut cu acea ocazie. I saw you on that occasion. I love you too. Și eu te iubesc. You are almost perfect. Tu ești aproape perfect. It is perfectly possible. Este perfect posibil. Do not use too much force. Nu folosiți prea multă forță. You may take a look. Tu poți să arunci o privire. I see that he eats. Eu văd că el mănâncă. If he drinks, I eat. Dacă el bia, eu mănânc. Un băiat sau o fată? A boy or a girl? He has a bear. El are un urs. Eu sunt o pasăre. I am a bird. The cat eats the bird. Pisica mânâncă pasărea. You have a dog, not a cat. Tu ai un câine, nu o pisică. Eu am un cal. I have a horse. It is a dog. Este un câine. Eu sunt o broască testoasă. I am a turtle. The cat and the mouse. Pisica și șoarecele. Racul mănâncă. The crab eats. I have a duck. Eu am o rață. Păianjenul este un animal. The spider is an animal. The birds eat fruit Păsările mânâncă fructe The man has the plates Bărbatul are farfurile She pays the man Ea plătește bărbatul We speak, he listens Noi vorbim, el ascultă Eu gătesc I cook I use the plate Eu folosesc farfurie The girl hears the bear, fata aude ursul We support the women, noi susținem femeile He writes a book, el scrie o carte My children sleep, copiii mei dorm Eu folosesc zahăr, I use sugar You cook the pasta, tu gătești pastele It is a yellow bird. Este o pasare galbenă. The horse is not grey. Calul nu este gri. Her dress is pink. Rochia ei este roz. A lemon is yellow. O lămâie este galbenă. My shoes are brown. Pantofii mei sunt maro. The shirt is orange. Camasa este portocalie. The boy's dog is white. Câinele băiatului este alb. The color red. Culoarea roșie. I have colorful hats. Eu am pălării colorate. Which horse is black? Care cal este negru? And when? Și când? What dress is red? Care rochie este roșie? Which book is yours? Care carte este a ta? Who is Luis? Cine este Luis? How are the boys? Cum sunt băieții? The girl does not have a mother. Fata nu are o mamă. Who eats chicken? Cine încă pui? Ce pește este? What fish is it? Al cui ziar este? Whose newspaper is it? My parents have a house on the coast. Părinții mei au o casă pe coastă. I see the inside of the house. Eu văd interiorul casei. We live in the same neighborhood. Noi trăim în același cartier. A community is important. O comunitate este importantă. In the morning I write in the park. Dimineața eu scriu în parc. We have her. Noi o avem pe ea. This is the last step. Acesta este ultimul pas. This is a ball. Aceasta este o minge. El merge la o plimbare în fiecare dimineață. He goes for a walk every morning. We have a good team. Noi avem o echipă bună. Do you like sports? Îți place sportul? Eu nu cred că jucătorii se simt perfect. I do not believe that the players feel perfect. Where is everybody else? Unde sunt toți ceilalți? My house has no roof. Casa mea nu are acoperiș. Mie-mi plac acele femei. I like those women. Those are cups. Acelea sunt cești. I eat all fruit, except for apples. Eu mănânc toate fructele cu excepția merelor. Every day I love you more. În fiecare zi eu te iubesc mai mult. All day women drink green tea. Toate aceste femei beau ceai verde. Toate acestea sunt rodul muncii mele. All this is fruit of my work. În general, noi mâncăm cu toții la masă. Generally, we all eat at the table together. It is not your land. Nu este pământul tău. Pădurile sunt pline de copaci. The woods are full of trees. The region has many rivers. Regiunea are multe râuri. Turistul vizitează muntele. The tourist visits the mountain. The weather is better in the south. Vremea este mai bună în sud. The weather was beautiful. Vremea a fost frumoasă. Nu este în caracterul meu. It is not in my nature. I like nature more than the city. Îmi place mai mult natura decât orașul. In the woods there are large trees. În păduri sunt copaci mari. Da, el știa. Yes, he knew. After the trip, we felt very tired. După excursie, noi ne-am simțit foarte obosit. Ea a jucat bine. She performed well. He beat someone else yesterday. El a bătut pe altcineva ieri. I looked for it. Eu am căutat-o. Eu m-am simțit obosit. I felt tired. Where have they kept it? Unde au păstrat-o? Eu te știam. I knew you. I want details. Eu vreau detalii. Eu citesc un articol în ziar. I am reading an article in the newspaper. I am against this project. Eu sunt împotriva acestui proiect. Eu am o pisică bolnavă. I have a sick cat. Sport is good for health. Sportul este bun pentru sănătate. The eye is yellow. Ochiul este galben. Unde este cardul meu de credit? Where is my credit card? These were offers. Acestea erau oferte. Eu trebuie să accept oferta ta. I have to accept your offer. The city is a trade center. Orașul este un centru al comerțului. Do not be afraid to take risks. Să nu ți fie frică să-ți asumi riscuri. Tu ai suficient credit? Do you have an out credit? Do you see yourself in the mirror? Voi vă vedeți pe voi și vă în oglindă? Eu mă văd în oglindă. I see myself in the mirror Each year I find myself in a different place În fiecare an eu mă într-un loc diferit Noi nu ne vedem pe noi We do not see ourselves El a vorbit despre el însuși He talked about himself Animalul se vede pe sine în apă The animal sees itself in the water este bine să scrii pentru tine însuți. It is good to write for yourself. Mulți oameni călătoresc singuri. Many people travel by themselves. Acesta este corpul animalului. This is the body of the animal. Femeia este bolnavă. The woman is sick. The site is beautiful. Locul este frumos. The castle is in the capital of Spain. Castelul este în capitala Spaniei. Este casa noastră. It is our house, sau home. Three and 5 are numbers. 3 și 5 sunt numere. We do not have much time. Noi nu avem mult timp. She is my third girlfriend. Ea este a treia mea iubită. Last Tuesday. Marțea trecută. The amount is important, cantitatea este importantă. The whole head is blue, tot capul este albastru. Aia este mâna mea, that is my hand. El are grijă de animale, he takes care of the animals. The head is red, capul este roșu. This body has no life, acest corp nu are viață. I love Italian food. Eu iubesc mâncarea italiană. Do you have a map? Tu ai o hartă? I turn to the right. Eu virez la dreapta. The ship is in the port now. Vaporul este în port acum. Vizitele unchiului meu sunt întotdeauna speciale. My uncle's visits are always special. My wife is Chinese. Soția mea este chinezoică. I already speak Italian. Eu deja vorbesc italiano. She comes home for a visit. Ea vine acasă în vizită. The area around the town. Zona din jurul orașului. I am in love. Eu sunt îndrăgostit. Where did you find this list? Unde ai găsit tu această listă? Îmi place acea priveliște. I like that view. El a scris o recenzie pozitivă. He wrote a positive review. Țim un sistem diferit. We use a different system. Here we have a list of examples. Aici noi avem o listă cu exemple. A child needs love. Un copil are nevoie de iubire. Îmi plac restaurantele în această parte a orașului. I like the restaurants in this part of the city. You drink too much coffee. Tu bei prea multă cafea. Mâine este a treia zi. Tomorrow is the third day. Last Tuesday? Marțea trecută? The island has a population of 5 million people. Insula are o populație de 5 milioane de oameni. Ei nu au atât de multă mâncare. They do not have so much food. Eu sunt la primul etaj. I am on the first floor. Now we have a third doctor. Acum noi avem o a treia fică. The next week is my last week. Următoarea săptămână este ultima mea săptămână. His family wants the first cook in the restaurant. Familia sa vrea primul bucătar în restaurant. Ea este îndrăgostită de fratele meu. She is in love with my brother. Lucas is a good tennis player. Lucas este un bun jucător de tenis. We started to play basketball in school. Noi am început să jucăm basket în școală. Care a fost cel mai bun gol al carierei lui? What was the best goal of his career? Do you not play tennis? Tu nu joci tennis? Our team won the game. Echipa noastră a câștigat meciul. Îți place fotbalul? Do you like soccer? I scored again. Eu am marcat din nou. În acel moment eu eram prea obosit, at the point I was too tired. Eu sunt agentul lor. I am their agent. He is going to break the contract. El va rupe contractul. I have read the contracts. Eu am citit contractele. Noi avem nevoie de un buget pentru familia noastră. We need a budget for our family. Aceasta este o afacere bună. This is a good deal. Noi purtăm aceeași marcă. We wear the same brand. Premiile merită efortul. The awards are worth the effort. Cele două țări folosesc monede diferite. The two countries use different currencies. Do we have a deal? Ne-am înțeles? I had found a spoon. Eu găsisem o lingură. Meni găsiseră problema împreună. The people had found the problem together. I had walked to your house every day. Eu mersesem acasă la tine în fiecare zi. Noi auzisem asta. We had heard that. Noi îți dăduse rămție dragoste. We had given you love. Profesorul îmi dăduse mie răspunsul. The teacher had given me the answer. Fetele merseseră în jurul parcului. The girls had walked around the park. Băiatul venise de la școală. The boy had come from school. Noi îți dăduse rămții o motocicletă. We had given you a motorcycle. Eu nu mâncasem de marți. I had not eaten since Tuesday. Noi avem nevoie de fapte, nu vorbe. We need actions, not words. I cannot avoid the traffic. Eu nu pot ocoli traficul. Eu nu vreau să încep o discuție. I do not want to start a discussion. Lunch starts in a minute. Prânzul începe pentru un minut. Mie nu-mi place traficul. I do not like the traffic. Discuția s-a terminat. The discussion is over. Where is the next stop? Unde este următoarea oprire? Când este următoarea oprire? When is the next stop? Fapte, nu vorbe. Actions, not words. I am not a bird, but I would like to be one. Eu nu sunt o pasăre, dar mi-ar plăcea să fiu una. The author should increase the amount. Autorul ar trebui să mărească cantitatea. Poți vorbi mai rar, te rog? Can you speak more slowly, please? I do not know where I should go. Eu nu știu unde ar trebui să merg. Eu nu pot mânca pește. I cannot eat fish. Eu nu pot vorbi. I cannot talk. I could not sleep. Eu nu am putut dormi. You may choose what you want. Tu poți alege ce vrei. Tu poți pleca. You can leave. Noi trebuie să începem We have to start Ea ar spune da She won't say yes Spitalul ar trebui să plătească pentru tratamentul meu The hospital should pay for my treatment Cum ai putut? How cold you? Pot mânca această portocală? May I eat this orange? This advertisement is bad. Această reclamă este proastă. The advertisement make him popular. Reclamele îl fac popular. Premiul este mare. The price is big. How much does the beer cost? Cât costă beria? Tu vrei o promovare? Do you want a promotion? She won the prize last week. Ea câștigat premiul săptămâna trecută. My wife has received a promotion. Soția mea a primit o promovare. The brand is famous for its advertising. Marca este faimosă pentru reclamele sale. I want to offer you a position at the firm. Eu vreau să-ți ofer un post în cadrul firmei. Noi am făcut un contract cu firma. We made a contract with the firm. I have lots of books. Eu am multe cărți. Ea vizitează compania. She visits the company. Interviul meu este mâine. My interview is tomorrow. Mie îmi place calendarul global. I like the global calendar. Prețul este 10 dolari. The price is 10 dollars. ție plac ședințele. You like meetings. Are you looking for good company? Tu cauți o companie plăcută? Ei urăsc ședințele. They hate meetings. Nu costă nimic să visezi. It costs nothing to dream. Ei plătesc un cec. They pay with a check. The press conference is tomorrow at 8. Conferința de presă este mâine la 8. Textul este despre pisică. The text is about the cat. I like love stories. Mie îmi plac poveștile de dragoste. Acele povești sunt adevărate. Those stories are true. Ea lucrează pentru presă. She works for the press. El aude aproape toate comentariile. He hears almost all the comments. His text is clear. Textul lui este clar. Informația este adevărată. The information is true. The network is very big. Rețeaua este foarte mare. Căutarea a început cu 24 de ore mai târziu. The search started 24 hours later. I read the comments. Eu citesc comentariile. Eu nu știu niciodată cum să-mi termin textul. I never know how to finish my text. My grandfather does not know the internet. Bunicul meu nu știe internetul. You have five messages. Tu ai cinci mesaje. Comunicările nu sunt pozitive. The communications are not positive. What are we doing on the internet? Ce facem noi pe internet? Tu vorbești limba mea. You talk my language. I want to buy postcards from Brazil. Eu vreau să cumpăr cărți poștale din Brazilia. Her photos are beautiful. Pozele ei sunt frumoase. Mie îmi plac pozele ei. I like her pictures. This magazine contains 40 photos. Această revistă conține 40 de poze. Pedro plays the flute. Pedro cântă la flaut. I have an important role in the movie. Eu am un rol important în film. My camera is new. Camera mea este nouă. My brother's violin is on the table. Vioara fratelui meu este pe masă. The woman has pictures. Femeia are poze. I like to listen to music. Mie îmi place să ascult muzică. Mie îmi place aparatul tău foto. I like your camera. Vrei să cânți la flau sau la vioară? Do you want to play the flute or the violin? Three dogs are following four cats to the house. Trei câini urmăresc patru pisici până acasă. Noi vorbim cu o pisică. We are speaking to a cat. She went on speaking. Ea continua să vorbească. Ea îmbătrânește. She is getting older. Tu faci o supă. You are making a soup. Eu te urmăresc. I am following you. Mie nu-mi place să am mașină. I do not like having a car. Băiatul atinge nisipul. The boy is touching the sand. We have an emergency. Noi avem o urgență. O inimă este roșie. A heart is red. Eu studiez medicina. I study medicine. The man died of cancer. Bărbatul a murit de cancer. Eu am nevoie de ajutor. I need help. Eu îți ascult inima. I listen to your heart. Îți mulțumesc pentru ajutor. Thank you for your help. The operation is not simple. Operația nu este simplă. Bunica mea a avut trei operații în acest an. My grandmother and three surgeries this year. Aveți boli diferite? You have different diseases? Îți place părul meu? Do you like my hair? Ea pierduse o cantitate mare de sânge. She had lost a large amount of blood. Situația este sub control. The situation is under control. Fructul are multe beneficii. The fruit has many benefits. Care este religia lor? What is their religion? Mie nu-mi plac aceste situații. I do not like this situation. Un om bun respectă animalele. A good man respect animals. She has great respect for her teacher. Ea are mult respect pentru profesorul ei. Care este titlul cărții? What is the title of the book? We cannot sleep because of the noise. Noi nu putem dormi din cauza zgomotului. Did you hear the noise? Tu ai auzit zgomotul? We won the battle. Noi am câștigat lupta. Ei sar împreună. They jump together. The fish jumps out of the water. Peștele sare din apă. His words are special. Cuvintele lui sunt speciale. She has an idea. Ea are o idee. Noi studiem la același institut. We study at the same institute. Este un capitol trist. It is a sad chapter. Ea vrea să aibă cunoaștere. She wants to have knowledge. Eu nu sunt profesorul. I am not the teacher. He goes to the university. El merge la universitate. Who is your professor? Cine este profesorul tău? Thank you for your explanation. Mulțumesc pentru explicația ta. The Earth is bigger than the Moon. Pământul este mai mare decât Luna. Nature is the best teacher. Natura este cel mai bun profesor. How is the weather today? Cum este vremea azi? The Earth is smaller than the sun. Pământul este mai mic decât soarele. I am on the internet. Eu sunt pe internet. There are no messages. Nu sunt mesaje. This television channel is about religion. Acest canal de televiziune este despre religie. We see the news on TV. Noi vedem știrile la TV. Totul a mers bine? Did everything go well? She did not hear me say that. Ea nu m-a auzit spunând asta. Tu ce ai băut? What did you drink? Eu nu am băut cafea atunci când am fost copil. I did not drink coffee when I was a child. Băiatul nu a mers la biserică. The boy did not go to church. Unde ai mâncat ieri? Where did you eat yesterday? Unde m-ai văzut? Where did you see me? El nu a văzut nimic. He did not see anything. El ce a spus? What did he say? Unde ai văzut acel radio? Where did you see that radio? Eu nu te-am auzit. I did not hear you. Cercetare și practică. Research and practice. This article is interesting. Acest articol este interesant. Just a few details. Doar câteva detalii. The technology is already ready. Tehnologia este deja gata. I know, but eu îi cunosc pe amândoi. Mie-mi place o asemenea cafea. I like such coffee. Each thing has a name. Fiecare lucru are un nume. But sisters are very beautiful. Ambele surori sunt foarte frumoase. She does not have any siblings. Ea nu are niciun frate. Mânâncă ceva. Eat something. We still have 17 sandwiches. Noi încă avem 17 sandvișuri Eu am 14 cămăși albe I have 14 white shirts There are 14 chairs at the table Sunt 14 scaune la masă Fiul meu are 16 ani My son is 16 We have 13 people Noi avem 13 oameni eu mă duc la culcare la ora 11. I go to bed at 11. He has 12 sons. El are 12 fii. 2 minutes and 16 seconds. 2 minute și 16 secunde. 11 at night. 11 noaptea. Noi ne vedem unul pe celălalt mâine. We see each other tomorrow. I am almost another person. Eu sunt aproape pe altă persoană. There is something wrong here. Există ceva greșit aici. Do you have something else? Tu ai altceva? The whiter works in other bar. Kellnerul lucrează în alt bar. Ei sunt amândoi în cameră. They are both in the room. Ei îi place mai mult cealaltă casă. She likes the other house more. Este o adresă atât de diferită. It is such a different address. The girl gives me a coffee. Fata am două cafea. I respect them. Eu îi respect pe ei. Noi toți suntem de acord cu tine. We all agree with you. He gets dirty. El se murdărește. He calls the judge. El îl sună pe judecător. Eu îmi respect tatăl. I respect my father. She gives me her car. Ea îmi dă mașina ei. I agree. Eu sunt de acord. The attack happened in March. Atacul s-a întâmplat în martie. I heard about the attack, eu am auzit despre atac. It would have been possible, ar fi fost posibil. I would have had a disease, eu aș fi avut o boală. We would have been happy, noi am fi fost fericiți. We would have had children, noi am fi avut copii. We won't have written the book last year. Noi am fi scris cartea anul trecut. Do you remember those years? Îți amintești de acei ani? I do not have time to meet you. Eu nu am timp să te întâlnesc. He is here, but is not able to talk. El este aici, dar nu este capabil să vorbească. Eu nu mi-am I do not remember. Tu nu trebuie să alegi. You do not have to choose. Cum crești numerele? How do you increase the numbers? Mie mi îmi place să întâlnesc cu oameni noi. I like to meet new people. El ne-a făcut să ne simțim speciali. He has made us feel special. They usually do not write letters. De obicei ei nu scriu scrisori She does not have any Ea nu are dușmani I do not walk, but I run Eu nu merg, dar alerg Eu nu not în septembrie I do not swim in September. To be or not to be? A fi sau a nu fi? Ție îți place să te plimbi prin Paris You like to walk around Paris el pare să fie obosit. He seems to be tired. It is a small dog. Este un câine mic. That was a great day. Aceea a fost o zi mare. We live in a big city. Noi locuim într-un oraș mare. Other than that, I am fine. În rest, eu sunt bine. He is one year old. El are un an. Do you have a new friend? Tu ai un nou prieten? Suntem buni. We are good. Mama mea înoată mai mult decât tatăl meu. My mother swims more than my father. Merele sunt mici. The apples are small. Tu arăți bătrân. You look old. The business is ours now. Afacerea este a noastră acum BUSINESS IS BUSINESS Afacerile sunt afaceri MONEY IS NOT EVERYTHING Banii nu sunt totul Intrarea este un dolar The entry is one dollar The clothes are on sale Hainele sunt la vânzare I WANT A CITY WITHOUT TRAFIC Eu vreau un oraș fără trafic Aici închei, dragii mei, eu am fost Ramona, sunt foarte încântată că m-ați urmărit până la final și sper că ați memorat jumătate din aceste propoziții. Și apropo, nu uitați dacă v-a plăcut să-mi lăsați un like și să vă abonați cei care nu sunteți abonați. Și bineînțeles să repetați propozițiile în funcție de cunoștințele fiecăruia, până le învățați. Pe curând cu alte videoclipuri. Salutări tuturor! Sănătate! Ca e mai bună decât toate.